Уточніть у центрі сертифікації, що вам потрібен саме кваліфікований електронний підпис. Перевірте, щоб у вас на мобільному пристрої був завантажений та активований додаток «Дія». Підписання буде відбуватись також за його допомогою. Його можна завантажити у Play Market або App Store. Щоб підписати документ через портал «Дія», у пошуку напишіть «Дія підписання документів» або перейдіть на портал «Дія» та розділ «Підписання документів». Оберіть варіант «Дія-підпис». На вашому екрані з'явиться сторінка із qr кодом Щоб його сканувати, відкрийте ваш мобільний додаток «Дія» та за допомогою QR-сканера скануйте код. Його можна знайти у верхньому правому кутку екрану додатку. Якщо ви вперше підписуєте документ через «Дія-підпис», вам необхідно буде створити для цього сам підпис через додаток. Далі вам додаток запропонує створити «Дія-підпис». Натискайте «Створити». Далі перейти на «Створення». Далі додаток запитає про створення фото і здійсніть необхідні рекомендації для підтвердження особи, після чого отримаєте повідомлення про успішне підтвердження. Далі додаток запропонує придумати пароль для підпису з п'яти цифр. Введіть його та обов'язково запам'ятайте. Далі додаток створить підпис і повідомить про успішне створення, Далі вам треба перейти вже до підписання самого документа. Натискайте «Продовжити підписання». Якщо у вас раніше вже був створений дієпідпис, то цей крок ви пропускаєте. І одразу додаток запропонує вам ввести пароль і далі підписати документ. Натискайте «Підписано». Після успішного сканування ви побачите на екрані ваші дані. Натисніть кнопку «Далі». Оберіть формат підписання. Завантажте документ, який необхідно підписати, і натискайте «Підписати». Далі перейдіть у мобільний додаток «Дія». Оберіть сканер QR-коду та скануйте QR-код, який з'явиться на вашому екрані. Введіть раніше створений пароль для вашого особистого електронного ключа та натисніть «Підписано». Зелена кнопка «Підписано» свідчить про те, що ви успішно підписали документ. Вітаємо! Поверніться на сторінку підписання та завантажте документи із підписом. Також можете зберегти протокол створення та перевірки підпису. Додатково розглянемо варіант підписання документа у підпис» за допомогою електронного підпису. Для підписання натисніть Електронний підпис. Оберіть тип підпису файловий токен або хмарний підпис. У нашому прикладі ми розглянемо варіант підписання за допомогою хмарного підпису «Smart ID» від PrivatBanku. Натисніть кнопку «Считати». На вашому екрані з'явиться сторінка із QR-кодом. Щоб його сканувати, відкрийте ваш мобільний додаток приват 24 та за допомогою QR-сканера скануйте код. На екрані відобразяться дані вашого підпису. Оберіть формат підписання. Завантажте документ, який необхідно підписати, і натискайте «Підписати». Далі перейдіть у мобільний додаток Smart ID. Оберіть сканер QR-коду та скануйте QR-код, який з'явиться на вашому екрані. Введіть раніше створений пароль для вашого особистого електронного ключа та натисніть «Продовжити». Поверніться на сторінку підписання та завантажте документи з підписом. А також можете зберігти протокол створення та перевірки підпису.